السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع لبنان الرئيسي شقه مساحتها 200 متر دور سادس عماره ومدخل واتنين 2 اسانسير اول ما بندخل معانا السعر والتفاصيل هتلاقوها كامله اسفل الفيديو اول ما بندخل معانا من الشقه باللي هي على ايدي اليمين الريسبشن ميزان الريسبشن مساحته حلوه زي ما حضراتكم شايفين يشيل ثلاث قطع مرتاح فيه تكيفات موجودة بتسابق قلب المكان وميزة ان العمارة حديثة دي لكم على الشارع ميزة ان الشقة نورة ومش مجروحة نرجع تاني لباب الشقه باب الشقه ميزه ان هو لو فتح ما بيجرحش المطبخ دي مساحه المطبخ في الغاز موجود عندنا في هنا عندنا سلمتين بالظبط مستويين بنطلع عليهم. اول حاجه بنلاقيها على ايدنا اليمين حمام الضيوف الغاز بردك موجود فيه بحيث انه يبقى بعيد عن المطبخ بعد كده عندنا باب بيفصل الغرف عن الريسبشن عشان ما يجرحش الغرف اللي قاعد في الريسبشن ده شباك على المنور دي عندنا اول غرفه بعد كده عندنا هنا الحمام الكبير في ناس عامله الحمام الكبير ده أسماء لجزئين بحيث إن هو يبقى منه حمام مصدر للأوضة اللي جنبه وحمام يخدم الغرفتين التانيين. طبعا الشقة عندنا كلها بالكامل أرضية بورسلين ريسبشن وغرف. بنروح للغرفة التانية اللي بنقول لحضراتكم ممكن من الجزء ده ناحية التيشرت يتعمل حمام تاني. الاوضه ميزه انها مساحتها حلوه فيها تكييف برضه عندنا ده باب سلم الطوارئ ودي عندنا الغرفه الثالثه ميزه ان الشقه موقع والتقسيم لوكيشن هادي جدا